صدق صدق صدق. ايه طيب شوي شوي عليه شوي شوي عليه. تعال معي. وين وين وين ماخذه وين ماشي. استنى, استنى, استنى استنى استنى. ارجع لورا ما تعصبني ارجع لورا ايه. شو بدك فيه يا ولد؟ بدك تحقق معه غد لشو تحقق معه؟ هي وظيفتي احقق معه. وهي انا طيب. امه وظيفتي اعرف وين ماخذينها مش ماخذه هون انا في قلب الغرفه هذيك بدي احقق معه على ايش تحقق معه؟ ما دخلك بدي احقق معه، اسا انتم بدكم تقعدوا هون جايين بنص الليل ايوه احكي لي ما دخلك بيتي وابني بالضبط، معناه دخلني انتي وظيفتك لا ما دخلك، اسا انتي تقعدي غازي، ما حداش بقرب، شايفين هذا الكرسي؟ اوكي، ما حداش بقرب، من الكرسي وهذا؟ شوفوا حارتكم شو بزدتو هاد العجنود لا والله! لا لك لا الغاز من تكون